Puulen operaattoreita AND, OR ja NOT käytetään hakusanojen yhdistelyyn. Puulen operaattoreiden avulla voidaan laajentaa tai supistaa hakua. Niillä voi myös sulkea pois ei-toivotun aiheen. AND-operaattoria käytetään, kun halutaan yhdistää haussa kaksi tai useampi aihe. Kun käyttää AND-operaattoria, saa hakutuloksia, jossa esiintyvät kaikki mainitut hakusanat. Ouro-operaattoria käytetään esimerkiksi synonyymien tai laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen. or operaattori etsii hakutuloksiin joko jonkin hakusanan tai kaikki, ja näin lisää hakutulosten määrää. Siinä missä or operaattori lisää tulosten määrää, voi NOT-operaattorilla rajata hakua kieltämällä tietyn hakusanan esiintymisen haussa. NOT-operaattorin käytössä kannattaa olla varovainen, sillä se rajaa helposti pois myös relevantteja hakutuloksia. Samassa hakulauseessa voi käyttää myös useampaa eri puolen operaattoria. Tällöin käytetään sulkumerkkejä. Sulkumerkkien sisälle laitetaan synonyymejä tai vaihtoehtoisia termejä. Koska useimmat ulkomaiset artikkelitietokannat ovat englanninkielisiä, kannattaa hakulauseita tehdä myös englanniksi kääntämällä hakusanat esimerkiksi MOT-sanakirjan avulla. Esimerkki artikkeli hausta Finnassa. Hinnassa buulen operaattorit tulee tiloittaa aina isoilla kirjaimilla. Tässä esimerkkihaussa jokaisessa hakutuloksessa esiintyy jokin sana sulkeen sisältä sekä sana marketing. Kaksi tai useampi osaisten termien ympärille laitetaan lainausmerkit, jotta sanat esiintyvät samassa muodossa myös hakutuloksessa. Raasihausta lisää toisella ohjevideolla. Artikkelin nimen alla näkyy, missä lehdessä se on julkaistu ja minkä tietokannan kautta se on saatavilla. Kannattaa aina kirjautua Finnaan, jotta on pääsy e-aineistoihin.